nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára nézzük meg először is hogy mivel foglalkozunk coach képzéseink vannak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 így az emberek képesek ki válnak szeretetben, békében és borzslagságban együttműködve élni azért hogy a Földön 2035-re aranykor legyen na most ha ezt végignézzük, ezt a gondolatot akkor vajon szükséges-e, hogy az ember az élet helyzeteit helyesen kezelje? mi van akkor hogyha valaki nem kezeli helyesen az élethelyzeteit? Hm? tehát az emberek olyan mintha nem gondolkodnának ezen a téren és azt gondolnák hogy a, hogy ők helyesen cselekednek tehát minden élethelyzetüket helyesen kezelik és a probléma az nem rajtuk múlott ami mégis felütötte a fejét az ő életében vagy az ő családjában és hát azt gondolják hogy ugye ha valaki esetleg vallásos hogy na most a jó Isten teszi őt próbára ha valaki nem vallásos akkor azt gondolja hogy jaj olyan szerencsétlen vagy azt gondolja hogy hát ez véletlenül történt vele Na most ugye, hogy kérdezném, hogy gondolkozzanak erre rajta, akik esetleg így gondolkodnak, hogy mit lehet aval tenni, hogyha jóisten így akarta? Hát semmit. Mit lehet azzal tenni, hogyha hát ilyen szerencsétlen módon megtörtént ez a probléma? Semmit hát ha véletlenül megtörtént az a probléma mit lehet tenni? semmit na most ugye az lenne a kérdés azokhoz akik így gondolkodnak hogy hogy nem lenne jobb hogyha az ember ezeknek a a történéseknek az okait pontosan tudna az ember és esetleg a jövőben cselekedhetne úgy hogy ne okozzon az a tehát hogy az a cselekvés amit az ember csinált az ne okozzon bajt hanem jót okozzon tehát hát most gondoljuk végig csak hogy példákat mondjak hány százezer ember csak Magyarországon jutott oda gondolatban hogy nem ő tehet arról hogy eladósodott hanem mondjuk a bank hány ember csinálta ezt? gondold végig, tehát hány ember mondta utólag azt hogy nem kellett volna azt a hitelt fölvenni de nem ezt mondták hanem azt mondták hogy a bank a hibás, a bank a felelős közel a banknak ahhoz hogy te mennyit keresel Miköze a banknak ahhoz hogy van egy gazdasági helyzet és ezáltal most mondok példát hogy értsük azzal nincs problémád? kérdezem az emberektől hogy vannak áremelések? az az életünk természetes része hogy vannak áremelések, nem? tehát általában nincs olyan ország vagy nagyon kevés az olyan ország illetve van de nagyon kevés az olyan ország ahol nincs infláció, az infláció azt jelenti hogy a fizetések nem emelkednek olyan mértékben mint az árak, Ez jelenti az infláció na most mondom még egyszer vannak olyan országok de inkább azt mondom hogy nagyon kevés vagy egyre kevesebb ahol a fizetések jobban emelkednek mint az árak na most tehát az életünk része hogy van áremelés és na most mondok példát jó? az áremelésre a legdrasztikusabb áremelés nem tudom tudjátok-e hogy a faanyagok terén történt az elmúlt hónapokban gyakorlatilag az elmúlt fél évben a faanyagok ára duplájára emelkedett duplájára az elmúlt fél évben vannak ennek okai utána is lehet nézni én utána néztem ennek de most nem kívánok erről beszélni most nem ez a lényeg hanem az hogy duplájára emelkedett ha megnézitek tehát fél év alatt duplájára emelkedett ha megnézitek mondjuk a a zöldséggyümölcs árakat mondjuk az elmúlt egy év során mennyire emelkedett vagy másfél évben mennyit emelkedett a zöldséggyümölcs ár? jó tehát nem pár százalékkal hanem vannak olyan gyümölcsök vagy zöldségek ami duplába kerülnek, kerülnek mint másfél évvel ezelőtt, de nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy ez természetes része az életünknek hogy van áremelés és na most gondoljátok végig ha mondjuk fölvesz valaki egy banki hitelt és fölvesz mondjuk olyan időszakban ahol 3%-os az infláció és közben az infláció mondjuk fölmegy 25%-ra ami azt jelenti hogy ha azzal az összeggel fizetné az ember a hitel tovább mint amit amivel felvette akkor nem most nem védem a bankokat, most nehogy valaki félreértse akkor természetes dolog lenne hogy a bank veszteséggel szállnak ki a hitelezésből hát nyilván a banknak a hitel nyújtása az ugyanolyan üzlet, mint hogy egy zöldségkereskedő eladja a zöldséget. Érted? És ha a zöldség árak emelkednek, akkor drágábban adja el. De a zöldséget nem húsz éven keresztül porciózza neked kiszeletelve hanem ahányszor mész, annyiszor akár más áron tudod megvenni az öltséget és lehet hogyha olyan infláció van akkor lehet hogy havonta veszed az öltséget drágábban na most a bank viszont egyszer adta oda a hitelt és odaadta mondjuk 5-10-15-25 évre vagy vagy valami hasonló ami azt jelenti hogy amikor ő a részletet kalkulálta akkor az akkori áremelkedésekhez az akkori inflációhoz kalkulálta és ha közben lett egy infláció akkor nyilván a bank mit fog csinálni? fölemeli a kamatokat illetve a részleteket, nem a kamatokat, a hitel részleteket fölemeli, hát nyilvánvalóan ha a bank helyében lennél te és üzleti szempontból adnál kölcsönt bankként, ugyanezt csinálnád érted? ugyanezt csinálnád na most gondold, gondold végig tehát az emberek most gondolj bele 25, az elmúlt 25 évben a forintunk mennyit romlott? megnéztem tegnap vagy tegnap előtt volt a napja hogy az euróhoz illetve a dollárhoz képest nem az aranyhoz képest az euró vagy a dollár az elmúlt másfél évben 50% tehát ö, nem jól mondom tehát akkor vissza mert tehát 50%-kal lett drágább az arany mint másfél évvel ezelőtt, érted? a dollár nem a forinthoz, a dollárhoz és az euróhoz képest, 50%-kal drágább az arany átlagosan most mint másfél évvel ezelőtt, na most ezt most csak azért mondom mert ez azt jelenti hogy másfél év alatt a dollár vagy az arany gyakorlatilag egyharmad értéket romlott tehát 33%-ot romlott, mert visszafel pont úgy volt hogy 1000 euró volt egy unci arany érted? most pedig 1500 euró egy unci arany, az azt jelenti hogy pont ki tudott számolni visszafelé magyarul 30 nem is 30, 50%-a, bocsánat, 50%-ot romlott a, a dollárnak, illetve az eurónak az értéke az aranyhoz képest na, tehát az arany az a biztos pont mindig az arany a biztos pont na most ha ezt megnézzük akkor gondold végig hogy a, a bankok ha kiad neked pénzt és mondjuk kiadta 25 évvel ezelőtt, csak most mondok egy példát, nyugaton ez ugye így működött nálunk, bár lehet, hogy itt is van 25 év, most 25 év alatt a, a forint, azt mondja 25 éve, mikor jártunk? mikor volt 25 éve? azt mondja, hogy számoljunk vissza, az 96, nem? jól számolom 96-ban volt, 25. tehát ha valaki fölvet 25 évre 96-ban pénzt akkor az átlagkereset 96-ban ilyen 20 ezer forint volt, most csaknem 200 ezer forint az azt jelenti hogy a forint értéke szinte tizede a 96-os időszakhoz képest tizede, na most nyilvánvalóan képzeld el ha ugyanannyit fizetne valaki vagy fizetett volna valaki most mint 25 évvel ezelőtt akkor hogy van a bank a pénzénél? és ezt nem a bankot védem csak gondolkoz logikusan, ez azt jelenti hogy valaki fölvesz hitelt és akármennyire azt ígéri hogy ennyi lesz a törlesztő részlet sem annyi lesz ha megugrik az infláció világos ez? akkor tud ugyanannyi lenni a részlet hogyha az infláció marad azon a szinten, világos ez? na most nyilvánvaló hogy ez pontosan arányos azzal ahogy a termékek ára emelkedik tehát magyarul egy hitel az egy termék és ha Hitel az drágul, a hitel törlesztés is drágul. Világos az? Na most ezt miért mondom? Csak azért, mert az emberek valami világban élnek. Tehát azt gondolják, hogy ha ő fölvett hitelt, akkor nem az ő hibás döntése volt a hitelfelvétel, hanem a bank a felelős, hogy ő nem tudja fizetni. A részletet tehát most mondok csak egy példát hogy még múltban beszélgettünk egy ismerősömmel akik teljesen kiakadtak a hitel hogy fizetni kell a hiteltörlesztést és, és ki volt azon akadva tehát ugye már nem tudom hány éve fizették, a, tudjátok ez akkor az időszak volt amikor hirtelen megugrott a hiteltörlesztési részlet na most ugye mikor ugrott meg a hiter részlet mindenkinek? amikor a gazdasági válság volt magyarul attól hogy ott nem mondták hogy, hogy mekkora infláció volt vagy elhazudták az infláció mértékét mégis nagy mértékben fölemelkedett az infláció ugyanúgy mint most most azt mondják hogy ilyen 4% az infláció, de ha nincs 25% infláció éves szinten akkor én megeszem a kalapom. jó? tehát lényeg az hogy gondoljátok végig beszélgetünk az illetővel és már pár éve fizette a törlesztő részletet és, és ki volt azon akadva pár év múlva mikor ugye már a bank noszogatta őket mert elkezdték nem fizetni a törlesztő részletet és hogy gondolja azt a bank hogy ő majd 60 vagy 70 évesen is fogja fizetni a törlesztő részletet? de ő így kötötte meg a szerződést tehát akkor nem tudod számolni 50-valahány évesen? hogy 70-valahány évesen még fogja fizetni a törlesztő részletet? mert 25 évre vette föl érted? tehát magyarul nem ők a felelősek, tehát nézz körül az emberek a saját döntéseikért semmilyen, az emberek többsége tisztelt a kivételeknek a saját döntéseikért semmilyen felelősséget nem vállalnak és mindenki hibás, mindenki felelős csak ő nem, De hát én úgy tudom például a hiteleknél sem kergettek senkit bunkosbottal hogyha nem vesz föl hitelt akkor agyonverik tehát mindenki önszántából vet föl hitelt és azért hoztam csak föl ezt a példát mert ez az egyik legjobb példa ezekre, érted? tehát most gondold végig emberek megcsinálták azt hogy tehát nem nagy vesztességgel szálltak ki a hitelből de tudod miért? mert nem a bankra kezdték el ráállítani a felelősséget mert ha a bankra ráállítod a felelősséget akkor elkezded szídni mint a bokrot de úgy nem lehet velük tárgyalni tehát ha te egy másik szemét szítsz mint a bokrot vagy egy szervezetet szítsz mint egy bokrot akkor nem lehet velük tárgyalni tehát először is el kell fogadni magát a helyzetet hogy én hoztam hibás döntést hogy fölvettem hitelt oké? Okay. mi ezt csináltuk? Még mi nem szorultunk rá hitelre a cégként vettünk föl hitelt autó vásárlásra, azért mert a könyvelő ezt javasolta akkor mert ahogy akkor ugye, ugye költségként, éves szinten, vagyis ugye el lehet számolni előre is. Tehát nem csak értékcsökkenést lehet számolni. Na mindegy. Tehát lényeg az, hogy pedig meg tudtuk volna venni készpénzre. De nem azt csináltuk, pedig sokkal jobban jártunk volna a készpénzre veszük meg, mert akkor nem lett volna ez a ugye akkori hitel, hitelmizéria hogy két autót is hitelből finanszíroztunk cégként és, és hát ugye utána egy idő után nem tudtuk fizetni a részletet és gyorsan el kellett adni az egyiket a másikat meg ugye átütemezni kellett a hiteltörlesztést egy fél évvel szóval, de most gondolj végig hogy én elértem azt a banknál a második autónál hogy fél évig ne kelljen törlesztő részletet fizetni, érted? és akkor kitolták a ugye a törlesztő részletet és gyakorlatilag utána törlesztettük tovább, jó nem sok volt hátra mert csak egy tudom én négy-öt hónap volt hátra de azt se tudtuk törleszteni és, de hát hogyha én úgy álltam volna hozzá mint a legtöbb ember hogy szídja a bankot mint a bokrot érted? úgy nem lehet tárgyalási pozíciót lefolytatni na most gondold végig az emberek úgy élik le az életüket hogy történik vele, vele mi, pro, valami probléma velük akkor szídják a párjukat vagy szídják a jó istent, vagy szídnak mindent, érted? de ők maguk döntésére semmi felelősséget nem vállalnak Semmit. úgy élik le az életüket, érted? hogy hozok mindenféle döntést érdekel, mi lesz a következménye, majd ha ne tántál, rosszul sül el akkor majd szidok mindenkit jó, nem így állnak hozzá amikor hoznak döntést nyilván, de megnézed, ezt csinálják, ezt csinálják ezt csinálják, tehát hogyha Elszúrt volt az a döntés, akkor majd valaki más a felelős. Pedig minden probléma, amíg téged közvetlenül érint, nem közvetve, közvetlenül érint, azt te hoztad létre. Minden. Na most ezért, hogyha az ember nyilvánvalóan el akarja érni, hogy lehetőleg ne legyen problémája, akkor nem az a megoldás, mint sok ember, csinálja hogy akkor nem hozok döntést, és akkor nem hozok döntést, akkor nem csinálok semmit akkor annak nem lesz negatív következménye, <gül> igen? és akkor hogy éled le az életedet? Hm? na most gondold végig, itt vagyunk mi emberek, nem véletlenül vagyunk itt a Földön, nem véletlenül az azt jelenti hogy azzal a célal vagyunk itt minnyájan hogy abban az életben amiben vagyunk abban egy fejlődést írjunk le egy fejlődést egy, egy olyan szintű fejlődést ahol az ember fejleszti a saját lelkét miért kell a lelkünket fejleszteni? tehát ugye vannak emberek akik nem fejlesztik a lelküket, vannak akik kicsit fejlesztik, vannak akik jobban még nagyobb mértékben fejlesztik stb. stb. stb. tehát a lelkünk úgy született már mi nem úgy született hanem úgy jött bele a testünkbe hogy tudás nélkül illetve volt kilenc hónapnyi megélése már ugye az édesanyja mellett de hát mégiscsak valamilyen szintű tudás nélkül na most onnantól kezdve ugye bekerült a testünkbe és most jelenleg annyi tudással rendelkezel amit megéltél, megtapasztaltál közvetlenül vagy közvetve, mindegy annyi tudással rendelkezik a lelked, de ez a tudás ez bőven kevés ahhoz hogy az ember legtöbbsége, a megnézet helyesen cselekedjen tehát bőven kevés ugye megmutatkozik? a helytelen cselekvésbe, ha most valakik azt mondják hogy mi a legjobb példa a helytelen cselekvésre akkor rögtön tudok egy olyan példát mondani ami januártól indult be és az egészséghez kapcsolatos az egészséggel kapcsolatos, olyan döntést hoztak aminek egyáltalán nem tudták a következményeit ezt úgy hívják hogy oltás oké? tehát olyan döntést hoztak aminek mondom kiszámíthatatlan teljes egészében a következménye miért kiszámíthatatlan? ugye tudjuk jól hogy egy gyógyszert mikor tesztelnek évekig tesztelnek egy gyógyszert egy gyógyszert évekig tesztelnek és nem tudom tudjátok-e hogy a mellékhatások tesztelési ideje hosszabb mint a hatás tesztelési ideje mert a mellékhatás az akkor jön ki, akkor jön elő, amikor kész a készítmény a használattal jön elő a mellékhatás és olyankor úgy csinálják a gyógyszerekkel hogy ugye először állatkísérleteket végeznek és utána fizetnek embereknek hogy a gyógyszert egy célcsoportnak célcsoporton fizetett célcsoporton tesztelik és így mire egy gyógyszer kidobható a piacra még ráadásul az is hogy az engedélyeztetése egy gyógyszernek az sem pár nap vagy pár hét mert ott is mindenféle ellenőrzést végeznek az engedélyező hatóság na most ezáltal egy gyógyszer engedélyezése, úgyhogy kereskedelmi forgalomban kerülhessen évek na most az oltás ebből a szempontból még rosszabb, még hosszabb idő a kikísérletezése mint a gyógyszereknek erre úgyhogy kísérletet nem végeztek még állatokon se igazán, nemhogy embereken, úgy piacra dobták az oltásokat és most följegyzik a mellékhatásokat, az önkéntes oltottakon igen ám de az a különbség hogy az önkéntes ö, olyan emberek akik a gyógyszerek hatását tesztélték önkéntes alapon meg a oltások hatását tesztelték önkéntes alapon a múltban, azoknak fizettek kemény pénzeket és nem iratták velük alá hogyha annak negatív következménye lesz akkor semmilyen felelősséget nem vállalnak na most ha valaki tehát az elmúlt hónapokban beoltatta magát akkor az egy meggondolatlan döntés most kiderült hogy a lakosság nagy része hajlamos olyan döntések hozatalára aminek fogalma nincs mi lesz a következménye fogalma nincs tehát miért vettek föl az emberek hitelt? ha a hitelt nem propagálták volna nem vettek volna föl annyian hitelt ha az oltást nem propagálták volna nem adatták volna be maguknak annyian az oltást, világos ez? tehát ha jobban megnézed a propagandán keresztül olyan dolgokra tudják rávenni az embereket, ami ellentétes a józan eszükkel. A hitelbe például eleve benne van, hogy hit el. Tehát magyarul, aki fölvesz hitelt, annak elment a hite. Hit el. Elszállt a hite. na most az oltás szóba meg benne van hogy olt és ás tehát aki beoltatja magát az eláshatja magát nem érdekes a magyar nyelv? nem tudom külföldi nyelvekben ezeket hogy fejezik ki, de magyar nyelv érdekes ugye mi az olt? hát olt mikor tüzet oltunk, eloltunk valamit tehát magyarul eloltják oké? benne a tüzet és utána el lehet őt ásni oké? Ez jelenti az oltás ha mind szót megnézzük oké? hát legalább olyannak nevezték volna el amiből nem ezt lehet kisilabizálni Érted? Ja, a vakcina, igen. De abban meg benne van a vak szó. Tehát vak vagy, nem látod, te cina. <gül> jó, szóval, jó, lényeg az, hogy érdekes az emberek működése, a megnézed. És ez gondold végig, az ember általában annyira vállal felelősséget az életében ami két dolog befolyásolja az egyik hogy mit látott a szüleitől. a másik mennyire hallgat hülye tanácsokra hülye tanácsokat a média is tud adni bőven Meg emberek is persze hát a médiában média pedig embereken keresztül van közvetítve alapvetően fizetett színészeken keresztül jó tehát vagy pedig úgy ha nincs benne színész hát akkor meg a szöveget amit csinálta, mindegy azt is emberek csinálják tehát lényeg az hogy az emberek befolyásolják olyanra az embereket ami vagy jó nekik vagy nem jó de ha jobban megnézzük az elmúlt másfél évben, én mintha olyan, olyanról nem hallottam az elmúlt másfél évben a médiában hogy valami jóra befolyásolták volna az embereket tehát mintha ez kimaradt volna vagy már elfelejtődött volna hogy lehet jóra is befolyásolni az embereket mindegy a média az jóra nem befolyásolta az embereket az elmúlt másfél évben, az biztos, most képzeld el a média nem lett volna, tehát nem lett volna média tehát most azon a szinten lettünk volna mint mondjuk a száz évvel ezelőtt, érted? vagy 110 évvel ezelőtt amikor még rádiós se volt tehát nem lett volna média akkor kérdezem én hányan hallották volna azt hogy hányan haltak meg koronavírusban? hányan hallották volna azt hogy hogy menjenek oltatni magukat? Hm? de csak úgy kérdezem ugye jó kérdés, nem? és hány ember lenne akkor beoltva körülbelül? ha nem lenne média? Érted? És hányan nem haltak volna meg, mondjuk a. Na most mondok példát, jó? Ugye a gyógyszer, nem tudom, tudjátok-e, hogy a koronavírusra van gyógyszer. És eddig, aki hallottam, hogy kapott gyógyszert, na megállapították hogy koronavírus van és kapott gyógyszert hát súlyos beteg lett tőle <gül> tehát ugyanez a gyógyszer, nem kísérletezték ki a mellékhatásait, hát most fölírják tehát ismerek egy olyan szemét akinek a férje vagyis a felesége halt meg nemrég és tudod honnantól lett kritikusan beteg? amikor azt mondták neki hogy napi 8 szemet szedjen abból a gyógyszertől és annak olyan rosszul, tehát addig jó volt és olyan rosszul lett érted hogy kórházba kellett szállítani és utána meg is halt és, és már több embertől hallottam hogy elkapta, otthon volt és utána adtak neki gyógyszert, tehát az volt az orvosság, ezt a vírus elleni gyógyszert és annak hatására sokkal rosszabb lett és kórházba kellett szállítani szóval lényeg az hogy én szerintem ez olyan mintha úgy működne most hogy hogy na nézzük milyen jót, mit, mit adtunk be neki? és akkor jó ennek nem lett semmi baja, ennek lett, nézzük meg milyen mellékhatása lett és akkor följegyzik ugyanez az oltás, na milyen oltást adtunk be neki? nézzük ja beadtunk ilyen, ah, milyen mellékhatása lett? ennek semmi, ja ennek meg lett akkor ezt írjuk föl hogy ennek az oltásnak ez a mellékhatása egy, kettő, három, négy, öt stb. érted? tudté hogy ez most így működik és akkor most folyik ugye a mellékhatások tesztelése, oké? Okay? de felelősség nincs mert hát önkéntesen csinálták ami azt jelenti hogy aláírták hogy, hogy más tehát akik beadták nem vállalnak érte semmilyen felelősséget meg akik legyártották nem vállalnak érte semmi felelősséget ennyi, szóval ezt most nem azért mondom hogy hogy, mit tudom, oltás ellenes lennék, meg gyógyszer ellenes lennék, hanem azért, hogy az ember egyszerűen nem vállal felelősséget semmiért, érted? Tehát, hogyha valaki, mit tudom én, beadatta magának az orvosságot, vagy a gyógyszert, és annak hatására lesz beteg akkor nem azt fogja mondani hogy hüde barom voltam hogy beadtam vagy beadattam, érted? hanem azt fogja mondani hogy szar az oltás vagy szar a érted? tehát magyarul azokat fogja szídni akik csinálták nem magát hogy miért adattam, miért voltam ilyen elmebeteg akkor nem, nem ezt fogja mondani hanem kell egy külső felelős, érted? tehát bármit az életben amit teszel és annak következménye lesz mindegy hogy pozitív vagy negatív annak te vagy a felelőse de bezzek hogyha netán néha jó döntést hozol akkor veregeted a válladat hogy milyen fasz a gyerek vagyok de nem vállalod föl a felelősséget mindenért csak a helyes cselekedeteidért érdekes egy világot élünk ahol elég elmebeteg módon működnek az emberek nem? hát a helyesért vállalunk felelősséget? a helytelenért nem hát ezt is csináltad meg a másikat is Érted? hát nem kellene az úgy működni hogy az ember amikor döntést hoz és utána annak alapján cselekszik akkor tudnia kellene hogy annak a döntésnek mi lehet a következménye vagy annak a cselekvésnek mi lehet a következménye tehát én mikor a belekeres kerültünk az autókkal, evel a hitel csapdába, annak, annak, annak idején ugye 2008-ban, akkor én egy hangot nem rosszaltam a bankot. Érted? Egy szót nem mondtam avval hogy ilyen olyan a bank. Érted? Hanem fogtam és azonnal elkezdtünk intézkedni, vesztességgel kiszálltunk az egyik autóból a másikat meg ugye ahogy mondtam úgy sikerült elintézni jó? tehát de akkor megfogadtam mert csak akkor tud az ember ilyen fogadalmat tenni hogyha a saját döntését felvállalja akkor megfogadtam hogy én többet egy forint hitelt nem veszek föl, még akkor se ha azon semmi kamat nincs világos ez? tehát ha azt mondják hogy mit tudom, ennyi az ára annak és annyit adunk és nem kell egy forintot, forint kamatot se fizetni mert ugye ilyen áruhitelek is vannak akkor sem kérek köszönöm szépen a hitelből, sőt senkinek a hitelfelvételét sem semmilyen szinten nem támogatom tehát még gondolatban sem, tanácsban sem, világos ez? tehát bárki aki hitelt akar fölvenni én biztos hogy nem fogom benne támogatni az hogy biztos? tehát semmilyen szinten és ez beleértve akár csaladtagokra is természetesen, oké? Okay. hát ugye láttam egy riportot, ez a tévében zajlott le az építőiparral kapcsolatosan hogy általában azt mondták a kuncsaftok akiket riportalanként előszettek akik éppen építkeztek hogy kétszer annyiba kerül az építkezés mint amit terveztek, tehát kétszer annyiba és akkor mondta egy kivitelező hogy a 35 millió, milliós ingatlan amit eddig 35 millióért tudott adni azt innentől 70 ér kell adnia pár héttel ezelőtt az egyik pph vezetővel beszéltem és neki a testvére olyan területen dolgozik ami az építőiparhoz kapcsolódik és a falnyagok miatt ugye említette hogy ebből nagy gond lesz hogy az lesz a következő válság amit az építőipar összeomlása fog okozni na most hát gyakorlatilag ilyen áremelkedés mellett az építőipar össze fog omlani az is van ebben a riportban hogy egy kőműves 27-28 ezer forintért dolgozik óránként de nincs szakember, kevés tehát ami azt jelenti hogy kevés a szakember tehát még ennyiért sincs mert nem, nincs szakember tehát amikor az emberek ilyen most szórják a pénzt mert az átlag most kevesebb pénze van mint egy évvel ezelőtt, az mit jelent? az azt jelenti hogy több a kiadása tehát ezért ugye jóval több a kiadása mint a jövedelem emelkedése és ez a lak, az ország legalább 90%-a ez most így van vagy azt jelenti, hogy az ország legalább 90%-a kevesebb jövedelemből él most, tehát magyarul a jövedelem számomra azt jelenti, hogy mennyi marad. Világos ez? Tehát most kevesebb pénzük marad, tehát a jövedelem azt jelenti, hogy bevétel, kiadás, és az én számomra a jövedelem azt jelenti, hogy van bevétel, van kiadás, és az egyenleg a végeredmény az a jövedelem. Világos ez? A tiszta jövedelem tehát a tiszta jövedelem, mert hogy ezt másként nem így határozzák meg az én szemszögömből ez így működik, mennyi a kiadás, mennyi a bevétel kettőt kivonjuk egymásból és kijön egy végeredmény, érted? tehát a bevételből a kiadást kivonjuk és kijön egy végeredmény, nem feltétlenül mert valaki fölvesz hitelt és több a, több a kiadása mint a bevétele, érted? tehát az azt jelenti hogy hogy, tehát úgy finanszírozza a kiadásait hogy hitelből, mindegy, tehát ilyen is van de az biztos hogy az egy-másfél évvel ezelőtti képest az embereknél kevesebb pénz marad ez hogy biztos és milyen arányban? körülbelül a lakosság 90%-ánál hát eleve a nyugdíjasok az majdnem, a nyugdíjasok és egyéb ilyen segélyből élők, mert a nyugdíj is egy segély az gyakorlatilag a lakosság fele tehát már eleve a fele nekik ha volt segély vagy nyugdíj emelés akkor pár százalék az messze elmarad az áremelés, árak emelésétől és ott vannak az alkalmazottak és ott vannak a gyerekek ugye a gyerekek a szülők jövedelműből élnek ugye az alkalmazottak nagy része a vállalkozások legalább fele kevesebb jövedelemből él és körülbelül a lakosság 10%-a az amely több pénzből él mint mondjuk egy másfél évvel ezelőtt 10%-a, na most ehhez képest nem ezt látod hanem azt látod hogy az emberek ugyanúgy költenek mint költöttek tehát az azt jelenti hogy mennek nyaralni, itt a nyár, mennek nyaralni lehet hogy most nem külföldre megy nyaralni, érted? hanem belföldre megy nyaralni, de megy nyaralni most közlekedz Budapesten, csakkal könnyebb közlekedni mint ezelőtt pár héttel pedig már akkor sem volt iskola, érted? beindult a jó idő költik az emberek a pénzüket, azt látni hogy az utakon nem a városban szerte az utakon, visszaállt a forgalom, mint ami se történt volna most gondold végig mi lesz velük ha jön a következő válság, márpedig az építőipar az komoly válságot tud előidézni, hát gondold végig a 2008-as válságot az építőipar hozta létre tehát ami azt jelenti hogy most erre a válságra ami van még rájön egy 2008-as válság is, ami ez a mostani válság sokkal nagyobb mint a 2008-as volt és most arra hogy rájön még a 2008-as mennyiségű válság is mi lesz az emberek és egyszerűen nem tudnak gondolkodni, nem tudják azt mondani hogy fogjuk vissza magunkat hát nem tudják ezt mondani nem tudják azt mondani hogy költsünk kevesebbet érted? nem tudják ezt mondani hát ha megnézed az emberek jó részének tudod mi az élet élvezed? a vásárlás tehát abban élvezik az életüket hogy vásárolnak tehát ez nem pessimizmus érted? Ha nem így lesz, ahogy most elmondtam, akkor, akkor onnantól nevezetek bandinak. Jó? Tehát az a baj hogy amit én így előre megjósolok, az mind bejön. Az mind bejön. Megnéztem azt is, hogy például ezáltal a használt lakások ára hogyan emelkedett? emelkedett de nem olyan mértékben mint az építőanyagok ára közel se. illetve az építkezések ára tehát még az ingatlan piac nem követte le az építőanyag árak növekedését mert az általában 3-6 hónap után következik be tehát ami azt jelenti hogy most ugye amúgy is az emberek mivel foglalkoznak? hát nyaralásukkal mindenki megy szabadságra hónap elsője, ugye, július elsője ugye beköszönt az igazi nyár, nem mit eddig nem lett volna és, és az azt jelenti hogy mennek szabadságra az emberek, költik a pénzt, szórják a pénzt mint hogy fognák és gondolkodnának mondom előre drága barátaim meg fogtok szívni mint a boci ha így működtök mint ahogy elmondtam tehát én mondom márci, tavaly március óta azt hogy ebbe a válságba megyünk folyamatosan bele tehát itt nincs egyszer nem látom értesüléseim nulla avval kapcsolatban hogy bármilyen válságból kifelé mennénk, világos ez? tehát a, ugye a fentiek is értesítenek különböző dolgokról előre és semmi olyat nem mondanak hogy bármiből kifelé mennénk világos ez? tehát van egy szabály az egy, ez egy univerzumi szabály, nem földi, univerzumi szabály hogyha megnevezülnek a körülmények többet kell dolgozni világos ez? tehát ha megnehezülnek a körülmények többet kell dolgozni erre mit csinálnak az emberek? nem hogy többet dolgoznának őstákodnak, kevesebbet, érted? mintha az ország nagy része flegmatikus lenne, <gül> aki szeret lusták adni szóval egy hihetetlen hihetetlen módon képtelenek az emberek erre hogy az élet a problémáik megelőzése, érted? képtelenek, most persze probléma megelőzése az azt jelenti hogy tudásra van szükség, az információ is tudás de az információban nincs módszer érted? tehát nincs benne olyan hogy mit tegyél azzal a vágyjal amit már kialakítottak benne gyerekkorban és nem tudsz korlátot szabni a vágyaidnak. Hogy mit kezdjél ezzel? Érted? Mert a vágy az, ami miatt az ember nem fogja magát vissza, vagy nem kezd el, nem kezdi azt az elvet, hogy ha nehezülnek a dolgok, a körülmények, akkor dolgoz többet. Mert a vágy nem úgy működik, hogy vágyom arra, hogy többet dolgozzak. Én még ilyen vágyat életemben nem hallottam, érted? Persze, olyat már hallottam, hogy vágyom arra, hogy legyen munkája mondja a munkanélküli, érted? De, de nem arra, hogy többet dolgozzon. Tehát elérték itt az elmúlt 70 évben, háború óta, tehát mondhatjuk hogy a 50-es évek elejétől elérték azt hogy a munka az ne pozitív szó legyen hanem negatív előtte a munka az pozitív szó volt csak hogy tisztázzuk ezt, ennek a szónak az értelmét, érted? ma a munka az nem pozitív szó hanem olyan mint a kényszer, érted? hogy azért kell dolgoznunk hát mert kényszerítve vagyunk a világ által hogy dolgozzunk de régen még voltak olyan kifejezések érted hogy a munka nem esít meg stb. stb. ez már régen elfelejtett kifejezése és akkor egy idő után elkezdték ezt a kielentést kiröhögni hát gyakorlatilag ha jobban megnézed egyetlen egy dologban tudod bebizonyítani hogy benned van egy Isten, mi az Istennek a legfontosabb tulajdonsága benne van a nevében a főistennek a nevében mert a főistent úgy hívják hogy teremtő tehát az azt jelenti hogy az istennek meg az isteneknek a legfőbb tulajdonságuk hogy ők képesek teremteni és itt vagyunk mi emberek és kellene elgondolkoznunk azon hogy miben tudjuk kinyilvánítani az isteni mi voltunkat az isteni mi voltnak a mutatója az a teremtés de miben tudja az ember a teremtést megnyilvánítani? a munkában semmi másban világos ez? tehát a munkádban tudsz teremteni, másban miben? ha kimész a kerben és gondoskodsz a növényekről az is munka, érted? az is teremtés, tehát amikor dolgozol, amikor munkát végzel akkor teremtésre vagy képes és akkor elérték az embereknél azt hogy a munka meg a dolgozás szó az negatív értelmű legyen. Hát nevetséges. Hát egyszer nevetséges. Pedig ez az egyetlen dolog a teremtése. Bár férfiak most nagy egójukkal mondják, hát a gyerekcsinálás is teremtés. Erre meg azt mondom, hogy anyád az. Bocs, hogy megsértettelek hát az állat akkor egy teremtő azért mert tud kefélni oké okay. hát ahhoz hogy kefélni tudj nem kell nagy ész oké okay. a leghülyébb ember is tud kefélni maradjunk ennyibe csak tudni, hogy ezt a videót fogják olyanok nézni, akik, akik nézd, be fog találni, mert előtte azt gondolja, hát hogy gyerekcsinálás is teremtés. Na most akkor megnézzük, a fentiek, mint teremtők Istenek, nem csinálnak gyereket. Maradjunk ennyibe. Oké? Okay. nincs szexuális életük, Ezt csak úgy mondanám az embertől lefele lévő lényeknek van szexuális élete, oké? Okay. úgyhogy erről ennyit, beleértve az embert is, mert ugye azt mondtam az embertől lefele jó, azért mert nem tudsz valamiről, attól még az Aval kapcsolatban van tudás <gül> hogy mi, mi hogy van, jó? no szóval lényeg az hogy itt vannak ezek a dolgok ha az ember azt akarja hogy ne legyen problémája akkor egyre több tudásra van szüksége, mert a világban egyre több probléma van hát nézzétek meg a más, elmúlt másfél évben a világban nőtt a probléma vagy csökkent? nőtt, nem? aminek jó része közvetlenül is érintett minket, nem? és szerinted a következő másfél évben csökkenni fog. Bejött a Delta plusz <gül> már nem azt fogjuk mondani hogy koronavírus, hanem meg Covid, hanem Delta plusz <gül> oké? Okay már nem is delta hanem már delta plusz és akkor mit mondunk utána? vagy delta csillag? vagy mi a jó Isten lesz? vagy két plusz? vagy három plusz? vagy mi? Istenem a hűítés magas iskolájára azt tudom mondani szóval a lényeg az hogy gondolkozz el azon hogy a jövő problémáit hogyan a manóban fogod megoldani tudás nélkül tudás nélkül ugye beszéltem már erről de egy-két gondolat, így elment az idő és ránéztem az órára, be kéne lassan fejezni de hát ha beleférek még beszéltem arról hogy na, már nem is tudom mit akartam mondani, na mindegy akkor nem mondom <gül> <gül> nem mondom, na no, szóval a tudás nálunk az havi 30 óra legalább, az két részben van ugye ez az első, az elején beszéltem róla az egyik a díjmentes rész, a másik pedig a kócsképzések, a kócs azt jelenti hogy ember és életjobbító a mi értelmezésünkben, van 25 nagy témánk jelenleg de ennek a témának a szaporulhatta folyik vannak olyan témáink ami már nem egy nem, meg nem két hanem három négy vagy akár még több hónapos most az önismeret coach képzés van azon belül pedig a vérmérsékletekkel foglalkozunk hogy ismerjük fel másokban és magunkban a bizonyos vérmérsékleteket Ugye a vérmérsékletekről csak annyit mondanék, hogy négy vérmérséklet típus van: kolerikus, szangvinikus, flegmatikus, melankolikus, Ez a négy. Ez segít, hogy képes legyen az ember könnyebben boldogulni saját magával is, és másokkal is. Képes az ember arra, hogy a hibáit kiavítsa és képesebbé képes válik az ember arra hogy mások hibáit könnyebben viselje el tehát mások hibáit könnyebben viselje ez van most, ezután a személyiségfejlesztő coach lesz majd mármint nem ezután a képzés után hanem az önismeret coach után, mind következő téma ahol azokról az energiákról lesz szó amivel születtél illetve amivel rendelkezel és hogyan tudod, tudod alakítani ezeket az energiákat ez is egy nagy téma lesz, ez is egy pár hónapon keresztül fog menni az összes képzésünknek az alapja az az etika coach képzésünk amire az egész épül, mert az úgy működik hogyha az ember etikus akkor elkezd vagy egyre etikusabban él akkor elkezd egyre jobban működni az élete tehát ez ezért alap, tehát automatikusan azáltal, csak mondok egy példát hogyha a bolygón az etika képzést, tudását az emberek egy az egybe betartanák akkor már aranykor lenne, jó? És a többit nem is tanulták volna, csak ezt az egyet. Már aranykor lenne. De az a baj azzal, hogy, hogy a leg, az emberek, nem legtöbb, hát gyakorlatilag minden ember hozott egy múltat, ugye onnan, hogy megfogant, és annak a múltnak a csökevényeit szenvedi felnőttként és ha az ember nem szerez tudomást arról hogy hogyan oldja meg hogy képes legyen ezeket a csökevényeket kiiktatni a saját életéből ha ezek a csökevények nem lennének na akkor elég lenne az etika coach képzés de mivel ott vannak azok a negatív élethelyzetek amit megéltél ezek a csökevények negatív élethelyzetek és a negatív élethelyzeteket nem úgy kezelted ahogy kellett volna már pedig gyerekként 7 éves korig abszolút nem tudtad kezelni ezért ugye olyan tudásra is szert kell tenni amivel az ember át tudja hidalni azoknak a problémáit, ezeknek a csökevényeknek a hatásait át tudja hidalni illetve szépen fokozatosan az ember felismerje a saját életében gátló tényezőket és ezeket a gátló tényezőket akár az jelenbéli vagy múltvéli, mert jellemzően múltbéli gátló tényezők vannak ezeket kiküszöbölje és ehhez ugye az élet de nem elég csak az etika tanulása hanem minden olyan részletre ki kell terjedni a képzésnek ami az élet és az ember működésével kapcsolatos ráadásul még ugye az is fontos hogy lehetőleg az ember olyan emberek kell legyen minél többet akik etikusok és a saját szellemi fejlődésükben haladnak ha valaki tanul de állandóan olyan emberekkel van akik nem fejlődnek nem tanulnak akkor a tanulásod az kilátástalan, ezt csak úgy mondom előre tehát ezért ugye mindenütt javaslom hogyha valaki elkezd tanulni és ő nem tud összejönni a többi tanulóval mert mondjuk messzel akik attól a helytől ahol összejönnek a tanulók akkor alakítson ki egy saját csoportot akikkel rendszeresen összejárnak tehát nem lehet úgy fejlődni hogy közben az ember hülyékkel veszi körül magát, érted? tehát ezért szokták mondani egy olyan mondást hogy a vakok közt a félszámű a király <gül> tehát gyakorlatilag az ember úgy működik hogy olyan vagy amilyen a barátaid jó? maradjunk ennyibe. másik gondolat ezzel kapcsolatban hogy olyan vagy mint amilyen emberekkel körülveszed magad illetve mint amilyen emberek vesznek körül téged és akkor lehetne azt mondanod hogy tehát ilyen olyan munkahely meg stb. Uh -huh. de a munkahelyen nem 16 órában vagy vagy ha 16 órában vagy egy munkahelyen akkor megérdemled erre csak annyit mondok és a legtöbb ember a munkahelyen 8 órát van és mi van a többi 8 órával? mert mondjuk 8 órát alszol és mi van a többi 8 órában? kikkel vagy? kikkel érintkezel? kikkel kommunikálsz? Hm? volt egy régi szabály amit még a 90-es években tanítottak nekem ez a 3H szabály hülye hoz. ez az emberek szervezésével kapcsolatban tanították még a 90-es évek elején nekem hogy a három ház szabály hülye hülyét hoz tehát a hülye embernek hülyék a barátai oké? tehát jó lenne hogyha egy kicsit elgondolkodnál ezeken a gondolatokkal lehet hogy most azt mondod hogy már megint ez a Miklós milyen hülyeségeket beszél meg, meg, meg. nagy képű meg stb. stb. vagy ez a szedlacsik az a helyzet hogy ez az igazság, tudod? tehát nem fogsz soha kilábalni a, nem fog, inkább úgy mondanám, nem fogsz olyan életet élni mint amit emberként neked élned kell hogyha a hülye emberekkel veszed körül magadat, érted? ez van tehát mondom emberi életet kell élni egy embernek és az emberi élet tudod mi? a tanuló, gondolkodó élet, érted? és annak alapján történő cselekvő élet hát én nekem a barátom, aki már nem barátom még mindig ugyanazt a foglalkozást űzi mint 30, hány éve? várjál, 9-es évekbe kezdte, mikor? vagy 90 90 környékén kezdte azt a munkát, sőt még előbb, még 80-as évek végén és ugyanazt a munkát végzi, érted? most is mint amit a 80-as években végzett tudod mi volt? a 80-as években? bérautó, sofőr és most ugyanezt csinálja csak legfeljebb mint amilyen kicsit följebb van a hierarchián, érted? ugyanezt de már nem barátom 90-es évek vége óta, úgyhogy <gül> ennyi mert ugye én elkezdtem fejlődni ő meg nem fejlődött velem és én az összes olyan barátomról lemondtam aki nem fejlődött velem és ez azt jelenti hogy minden barátomról lemondtam, világos mert egy se jött egy idő után már tovább velem tehát ezt úgy hívják hogy komfortzóna, az emberek nem lépnek ki abból a komfortzónából amiben benne vannak ezáltal nem is fog megváltozni az életük tehát az én életem olyan hogy senkivel nem cserélnék, ma a Földön senkivel nem cserélném el az életemet, érted? és valószínűleg ez így lesz a jövőben is, mert ezt ugye ugyanezt tudnám mondani az elmúlt évtizedekre vonatkozóan, hogy nem cserélném senkivel. Én elindultam a más típusú életben, 87-től, érted? 87-től üzletkötéssel indultam el, más típusú élettel, és bárki bármivel foglalkozhat. Tudod, mi a legszebb dolog a világon? Az összes foglalkozás közül. Amikor az ember emberekkel foglalkozhat. Érted? Nézd meg, hogy vajon a te ismerősöd, ismerőseid emberekkel foglalkoznak. figyeld, mit tudom én mondjuk futószalagon valamit csinál. A sok ész nem kell, érted? ahol nem kell tudni úgy bánni mint egy emberrel tehát ha az ember emberekkel akar foglalkozni akkor megtalálja a legszebb foglalkozást ami csak létezik, érted? és én például látom a nejemben is hogy ezt hogy élvezi érted? hogy emberekkel foglalkozhat a felesége hogy hogy élvezi és sokkal jobban élvezi mint bármit amit eddig életében csinált köszönöm szépen a figyelmeteket, legyetek tanulók méghozzá SOS mert az idő ellened van most folyik a kiválasztódás arra vonatkozóan hogy kik lesznek a jövőben az emberek tanítói tehát a tudást át kell adni az emberiségnek, a határidő az ketyeg, a kiválasztódás az folyik mindenkinek jó tanulást és szép estét kívánok, 25 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok